ابتدى عهد المحبة وجعد القران وانتثر ورد التهاني وفاح جحوان والسعادة اليوم طفت بانحى البريدي الف مبروك ملكتك دوم يا عبد الرحمن في مبرك ملكتك دام يا عبد الرحمن <تصفيق> يا